До частково зруйнованого російського ракетного будинку прийшов переселенець Олександр Лихвар. Тут хлопець винаймав житло протягом чотирьох місяців. Олександр шукає двох своїх кішок. Натомість побачив цього рудого чотирилапого. Прийшов ранці, щоб шукати своїх котів, але знайшов не своїх. У мене два маленькі котики, я Міра і Ліза. Одна чорненька. Шерсть, а інше – біле, короткошерстко, з клямою на голові і сірим хвостиком. До Запоріжжя Олександр разом із батьками евакуювався торік навесні. Родина мешкала у другому під'їзді цього будинку. Нині його квартира – руїни. Там було диван, кресло. Щоправда, кресло навіть не з нашої квартири, я не знаю. Коли російська ракета поцілила у будинок, хлопець разом з мамою, бабусею та братами були вдома. Було два вибухи. Перший вибух був дуже гучний, але в кімнати начебто не засипало. Всі встигли вибігти в коридор, після чого пролунав другий вибух. Ми почули, як сипеться скло. Подумали, що треба позакривати двері хоча б, щоб ні, ніхто не постраждав. Коли підходили до однієї з кімнат, побачили, що вона завалена. Родина Олександра нині мешкає у родичів. Хлопець каже, хоче забрати вцілілі речі та має надію знайти своїх кішок. Нині ж знайденого кота родову Деню передає власниці. Тихо, Господарка кота Катерина Мельник. Дівчина понад три години знаходилася під завалами будинку. На неї впали бетонні конструкції. Пів другу, мабуть, був перший вибух. Вийшли в коридор, потім був другий, все посипалось. Все потім ну розуміє, що ти вижив, що ти можеш там рухатись. Все я чула тільки рятівників, які зі мною говорили. Я, я знаю, мені казали, що там ще й люди, що вони кричать про допомогу, але я нікого не чула взагалі. Світлину із другим своїм котом Катерина зробила перебуваючи під завалами. каже, більше хвилювалася за нього, ніж за себе. Він мене в перший момент загнав ще більше стрес, тим, що вона дуже сильно кричала, і я включилась, що так, я ж не одна, так, у мене ж тут ще є. І все. Телефон у мене в руках. Я почала всім телефонувати, всі служби, друзям, щоб приходили. Весь час, Весь час біля будинку чекала на Катерину її подруга Ольга. Дівчина каже, була шокована від побаченого. Я приїхала раніше, ніж в Прибіжали Прибіжала. Я була настільки в шокі, Это было так страшно, понимаете, то, что она переживала, это одно. А представьте, как человеку, который слышит, что твой любимый человек близкий в такой ситуации. И я переживала очень-очень сильно. Я записывала ей голосовые сообщения, в которых, ну, я просто истерила. А потом в какой-то момент, где-то прошел час, наверное, я записала настолько спокойное ну, сообщение. Она даже смешное было. Да, смешное. Я, я написала, ну, шо вы там. У Катерини Мельник лікарі виявили забій грудної клітини та поріз на голові. Нині дівчина тимчасово живе у подруги та продовжує шукати свого третього кота на прізвисько Борис, який опинився під завалами. Дар'я Пасічник, Артем Герасумов, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.